Takže jsme v cíli. Vy vole se vole! tam spíne, odpočívaj mi. Matiš je už z postavovat, ať to mě natáčí vole! Tak Jdeme. se Ty máte radosti. Já jsem tři roky neviděl Já jsem ho neviděl dva. Já videoklip. Ochu, já úplně nabouraný prostě denní režim. Já... Teď je dvanáct. Jsem po obědě a já jsem byl behpý, že jo, večeře, už budeme spát. A když se koukneš jako tady, prostě na okolí, tak vypadá to možná trochu, že je třeba 6, 7, ale ne ho, tady je, tady je poledne, tady bude, tady už je kousek popolední. Hochu, ho, mindfuck, mámozko, vůbec to nechápu. Moment před katastrofou, co bych tomu řekneš? Moře! Dva, jedna, Hop. Let's go! Já, ale tady vyručit, musím Jo, rušte mušlej, rušte no ruš Hej, že koupačka, jakože... Super Super Už jsem řezdám Je mi? Je Je To ukážu, jo? Ok Třeba by mě zajímalo, jak tohle kourem koneš Přijdeš, vám hmm. Jo Přijdeš, normálně Budem čili, potočíš klikou Máš to Pak jsem zapíču se dá, To smrdí jak fuj. No fuj to snad ne, pičo to smrdí jak hovno. Uuuuuh. říká, že jo, je <výzky> to do mikrovonky. Bari řekne, ne, normálně to jsi na tu plánovíčku a musí mít. To poníká. Tobe to voní. Fuj to smrdí jak hovno. To vole. Fuj to smrdí jak hovno. Ne. To kouřík. To kouřík nebyl. Jo. Ty pič! On no se možná připál, ale zaspodan. Měl jsme tam dát olej. My máme olej? Ne. ale měl se tam dát. Ne. A my máme olej? Ne, tady dá se olej. Dáváš do mikrovonky ne. olej? Ne, do toho dáš ne olej. Nedáváš. No, ano, ne. Ale mikrovonce se to neřeje na jednom místě. Ty ne, neřeje neřeje asi. asi. Tak jsme to dali balí. Nevadí. Tak, tak si asi tři. Tady je. A cháp, voda z toho tečena. vole hlavně, hlavně kouřit. Tak, a to je první den, Můžeme jít v klidu, nerušeně zaspat. Mm, takže, no, díky sebo. Právě díky. jsme vštali a na jdeme na jižní část ostrovu na nějaký hradé zámky, pět nevím. Hej, ne, tak jdeme normálně na jižní část ostrovu. Uh, no, asi na nějaký zámek, já nevím, na nějaký výlet nahoru, no, čau, a... Upřímně, se v můžeme způsobit úplně na hovno. Tam ti ti mi půjšli nějaký alarm, Já jsem se postrali, když jsem vole nespal. Ty to byl šok jak hovado. A nevíš fakt, jaká beda. Nemáte mě tady na tady. Já ukážu, ne, ne, ne. zjistím a pak se podělím. Co my vlastně dnes ještě navš navštívíme, tak uh, my začneme v Getlinge, což je vikingské pohřebiště. Dále pojedeme na úplný jich ostrova, na ten nejjižnější, to je. Tam naštívíme Maják Langejan. Dále naštívíme zříceninu hradu Graborg a poté Kvarnpungen. Teda, Matějšiš, můj, tak nějak už jako by ve vlogu docela tady je, co je to. Tady je to pohřebiště. Výborně, je nádherně, už se nemohu říct. Pokusím tady. Je viking, viking kámen, aaaaaa! Ah! Teď jsme na, hmm. na největějším uh, pointu Sanghae Young. Hahaha, no. Sangkyung. Z... Sangky, to zní hrozně jako azijský. Takže tady je pevnost Volkbo, nebo i během gotiky byla zrekonstruována jenom třetím a roku 1806 vyhořela a chátra tady až do dnes. Taky v, v minulosti byly velké spory o tady tu. Důležité slovo bylo pevnost. Byly spory s Dánskem a hodněkrát Dánsko si tu prostě chujovinku vyhrálo. Takže tohle je konec dne na opačnou stranu pojedeme na sever ostrova a navštívíme celkem čtyři místa. Troelskogenem, což je les skřítků, poté pojedeme na Maják Lange Erik, potom pojedeme do Birumu na, na pláž a vápencové útvary a nakonec ještě se zastavíme v Sandviku na mlínech na holandského typu. Takže jsme v Trollskognu, trol český překlad je les křídku. a jsou tady tři různé trasy, tady je jako lesíku, nebo lese. Dobře, jo, je tady kilometrová, kolik pak dva a půl kilometru a 4,5 a půl kilometra. my se nebojíme, jdeme čtyři a půl kilometrovou. Vítejte u těchto skvělých kamenů, jsou to fosílie, je, Martine je fakt. Ej, se. Tohle je fosílie. Já. Tohle je třídní Máme naprosto šikovní kamarády, oni se dokázali dva ztratit, ale jakože totálně ztratit. Oni šli někam, nevím, ani kudy, já to sám nechápu. Tamhle ti, vole, se nestěžujou, jsou dementi, a vlastně jsou, je to true, ale to jak se ztratíš, že tady jsou 51 lidí, ani jedno z nich nejsou schopný se držet. Já, já z nich nemůžu, by tak se ztratili úplně. Uh, takže tato je maják Erika, je na, nejvíc jako na severu, je to severní prostě maják. A rozumím, okay. si nějaké informace. Píká Michal, to A já vám rozumím. Ale, ale to už přijde co vědět, a jen co o tom vím, takže se jmenuje Erik. A teď vám si modím nějakou tabluku v ai kterou vám možná i přeložíme, jestli se mi bude chtít. A teď znamen nic vám neřeknu, jo? To no, trošku jsem to posrach, že jsem měl cinematik záběr. Já jsem to řekl, že na noze, Tady, jde abych jde? se otočil a takhle se vednul to, jakože si měl záběr. Kurva! je to jsme věděli. To není na nějak říct, hoši. Ne. Test. já jsem se dement. Já jsem tě zkusit cinematic záběr, víte co? Že, že prostě to ještě ukážu na moře, vrátím to k botě a z boty to půjde na maják. To se mi bohužel nepovedlo, tady to bych třeba udělal dobaru, ne, sila mi nohat, nic jsem neudělal, takže mi i druhá, no a, no pos, no, bylo by dobré, že by to byla ta druhá, která je úplně odhoven, ale je to ta, která je byla úplně v čelu a teď jako čistá, ale bude zapáchat solí a vám mi půjčel jednu, tady mě okřižve. Ten čas letí jako sviňa. Dneska vše pondělí a zítra je úterý a ve středu odjíždíme do Kodaně. Bude tady ještě nějaký zajímavé věci. Jdeme jenom dneska doško, zítra do školy. A ten tři nebo čtyři, konce ten čtyři nebo pět začíná.